Tietokone voidaan liittää verkkoon verkkokaapelilla tai langattoman verkon avulla. Kannettavassa tietokoneessa voi olla myös SIM-korttipaikka mobiilidataa varten. Yhdistä tietokone langattomaan verkkoon tehtäväpalkin Internet-yhteys-painikkeella. Valitse haluttu verkko ja klikkaa Yhdistä automaattisesti ja Yhdistä. Yhdistä tietokone verkkoon käyttämällä verkkokaapelia. Liitä verkkokaapeli tietokoneen liittimeen. Liitä kaapelin toinen pää verkkolaitteeseen tai verkkopistokkeeseen. Voit tarkastella tietokoneesi verkkoyhteyksiä avaamalla asetuksista Verkko- ja internetasetukset. Puhelimen yhdistäminen langattomaan verkkoon. Android. Avaa puhelimen asetukset ja verkko ja internet. Varmista, että WiFi on päällä. Avaa valikko Wi-Fi. Valitse langaton verkko näkyvissä olevista verkoista. iPhone. Avaa puhelimen asetukset ja Wi-Fi. Varmista, että Wi-Fi on päällä. Valitse Langaton-verkko näkyvissä olevista verkoista.